ihminen on älykäs eläin, mutta myös kova tekemään virheitä, niin myös liikenteessä. Onneksi nykyään autoilijoiden apuna on älykkäitä tekniikoita ja turvajärjestelmiä esimerkiksi törmäysten varalle. Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä havaitsee auton eteen ilmestyvät esteet ja varoittaa niistä kuljettajaa. Jos kuljettaja ei itse onnistu joko väistämään tai jarruttamaan ajoissa, pysäyttää järjestelmä auton kokonaan tai ainakin hidastaa auton nopeutta ennen törmäystä.